Τα δεμόζια οικοδεέματα μέρος των δεύτερων 1. Το αμφιθέατρον, 2. Το νεχέιον 2. Το κολύμβε έθρα Το κολύμβε θεέριον 3. Το 4. Ο καθέδρικός ναός 5. Το μουζέιον 6. Ο βοτανικός κέπος. 7. Το πανεπιστήμιον. 8. Ο σδοιολογικός κέπος. Το θέριο τροφέιον. 9. Ο η Χεχυδρομύλε. 10. Το κουκλέουμα. Ο περίακτος τροχός. Το περίακτον άντλεμα ο oh, υδροτροχος